الصحابة في المدينة تأخر عليهم أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في صلاة الصبح تباطأ عمر حتى ظن الصحابة أن عمر يعني غلبه النوم فتقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وذهبوا يعني يطمئنوا على أمير المؤمنين في بيته قالت زوجه أنه خرج يعس ليلا يتفقد أحوال الرعية. تفرق الصحابة في شوارع المدينة ورأوا عمر ملقى على الأرض مغشي عليه أيقظوه فاستيقظ قال هل طلعت الشمس؟ هل أشرقت الشمس؟ قالوا لا أمير المؤمنين فتوضأ سريعا ثم صلى فسألوه ما الذي حدث؟ قال بينما أعس الليلة أتحسس أحوال الرعية سمعت قارئة تقرأ من سورة الطور والطور وكتاب مستور في رقب منشور إلى أن قالت إن عذاب ربك لواقع لو فأيقنت أن العذاب واقع على رأس عمره وقال يعني فما شعرت إلا وأنتم توقظوني أناس تواصلوا بالله ومع الله إن لم يخشعر جلدك لكتاب الله ولم يتحرك قلبك لكتاب الله فاعلم أن في قلبك قسوة لابد من علاجها That's all I want.